Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаю вас із Херсонщини. Тішимося з того, що ця область нашої країни є тепер звільнена і їдемо, щоб зняти для вас репортаж. Їдемо не самі, їдемо із священниками Української Рештовської Церкви і наша точка призначення, куди ми сьогодні прямуємо, це місто Береслав на березі Дніпра. І, власне, прошу привітати нашому репортажі двох священників. Найперший отець Олександр Більський, парох міста Береслав Славський Сточе, і отець Іван Талайло з Кривого Рогу. Вітаю отче! Славновіки, отці дорогі, скажіть, будь ласка, як найперший настрій? Я от питаю на початку, як настрій сьогодні? Настрій бойовий, бойовий. Тішимося, радіємо, що особисто я можу приїхати до свого міста, до своєї парафії, до своїх людей. Тому і настрій, звичайно, є радісний. Тому, тому і тішимося, і радіємо, що маємо таку нагоду ще раз заїхати до свого міста. Дев'ять місяців місто було під окупацією, так, Очекшинові? Так. так. І то, фактично, сьогодні така поїздка друга тільки, так, в черзі? Так, Вчерзі. друга поїздка. Добре. І не остання. Не останнє. Отець Іван вирішив приєднатися. А я тішуся з того, що отець Олександр тішиться. Бо я колись теж служив на окупонь території, і тепер розумію, що, слава Богу, звільнили. Звільнили Береслав, звільнили цю частину Херсонщини, і чим можемо, допомагаємо. Наразі є в нас координація, в Кривом Розі є, я є координатором «Мудрої справи». І от, Благодійна фундація На нашої церкви, так. так угу. І також веземо парафіянам і жителям міста Береслава Ковдри, за що дякуємо Чекаській епархії, яка нам допомогла фінансово. Тут ми також біля такого місця стоїмо. Доволі сумно Звичайно, дивитися на це. Це такі от підірвані фактично автівки. Сумно дивитися. Бачите, ми тішимося, що звільнили Херсонщину. Але в нас, наприклад, зараз є працівниця Блодін фонді Карітас. Її рідний брат на цьому місці загинув. Ми так помаємо, що ця спалена автівка, це його він їхав по поранених. Наші бійців. Він служив ну, в ССУ, угу. і троє наших хлопців тут загинуло. Він довший час був у лікарні, але також, на жаль, помер. Пам'ятаємо, якою ціною здобувається ця перемога, звільняються наші території від окупантів. Ми приймуємо далі до Береслава, залишайтеся з нами. Наслідки обстрілів. З правої сторони школ, а до школи, а, а, а І то вже так далі по, по дорозі так виглядає. У нас буде без комунікацій. Подивіться, що тут робиться. Тут явно було дуже гаряче. Ну і цілої хати в селі. Просто все знищено. Зараз ми в'їжджаємо в Береславу. Отже, Олександре, вітаю вас. Кілька, кілька думок і, і відчуттів. Як у вас? Що на серці? На серці і смуток, і радість. Адже смуток від того всього побаченого. Радість те, що їду до своїх людей, до своєї парафії, до ну, своєї церкви. Mm -hmm. Які більш-менш плани на ці дні відвідин? Плани є такі, щоб ми плануємо роздати 400 продуктових наборів і так само відвідати всіх парафіян нашого храму. Люди сходяться на обід, а тим часом заодно допоможуть розвантажити те, що привезли у ці. Я продуктові набори від «Мудрої справи» в тих ящиках. Бачите, бензин і солярка, тому що фактично місто без світла і тільки на генераторах тримається. з працівниками кухні. Коли я прийшов сюди до Береслава, то ми шукали місце для тимчасового служіння наших божественних святих литургій. І прийшла така ідея придбати такий вагончик. Оцей він. Є 3 метри ширини, 9 метрів довжини. І ми його переобладнали під нашу капличку. І в цьому вагончику ми служили 10, 10 років. Одночасно ми будували нашу церкву збоку, угу. і відповідно, коли вже, на жаль, прийшла війна, то ми в церкві, та й було сказано, поставили столи. А в цьому вагончику з церкви ми переробили на нашу кухню. Де безпосередньо ми готуємо наші благодійні ага. обіди? Ясно, це кухня. Заходимо до середини. Працює генератор, дорогі друзі. Відповідно, через це ви розумієте, трошки буде тяжко почути звук, але всередині у нас набагато тикше. От так воно виглядає. Боже вам допомагай! Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Пані Віта, вітаю вас. Казали, що ви тут головна. — Ні, я не головна, no, я думаю, як всі. — Але багато, добро, багато доброго робите. Скажіть, будь ласка, в кількох словах, як виглядає робота кухні от, е, на щодень? В котрій годині все починається? — Ну, коли в що в 6, ага. 6, 6 да, ранку ми приходимо, коли в Ось отак рано. — Добре. І то, теж, ну, тоді що йде готування страв безпосередньо на обід, так? — Ну, так. Да. Mm. На обід, так, да, приготували, водички принесли. Ага. Вода, да, ось тут у нас бачимо. Так, добре. Тобто, -то, оце відрод цибулі це ще треба начистити. Ну да, да, да, да. Да. А щоб в цьому баняку великому що зварилося, то треба також там приготувати. Да. Добре, добре, та. сьогодні... Що суприбний. сьогодні суприбний. Ясно. Скільки людей працює в процесі, скажімо, роботи цієї кухні? Бо я так розумію, також, що це все є робота, що це люди не тільки волонтери, а також люди, які приходять безпосередньо тут на своє місце праці, так? – 12 чоловік у нас працює. 12 чоловік, ого, да. серйозно. – Це у нас фактично є поварі, помічники поварів, є волонтери, і є е, виходить троє людей, які розводяться. – Я вам скажу, готуєте їду під звуки канонат, та? да, так? Да. Вибухи. Бо... Часто так? – Часто, сьогодні взагалі часто. То вони з вечора, а сьогодні з самого ранку почали. — То з того берега, так, да, да, окупанти? — Так, так, Сьогодні дуже страшно і не знаємо. Дуже страшно. Як кажуть, в бо, бойових условіях все готове. — Так. Да. — Страшно, не знаємо. — Але так. їсти, що хочеться, люди приходять. Ну, — та, Так, дуже-дуже. Отже, скажіть, будь ласка, звідки постачаються продукти до цієї кухні і як у цей процес виглядає? Ну дуже важкий був на початку початку війни, коли ми відкривали, адже ми щось мали трошки своїх запасів, а потім нам давалося трошки перевозити продукти. Багато було таких людей, які вивозили людей до Кривого Рогу. А в Кривому Розі ми збирали все, що могли, і привозили до Кривого Рогу, і так помаленьку переправляли через перевізників до Береслава. Це такий, який був період місяця або два часу. — Це ми говоримо, що було в окупації. — Це було в окупації. А потім, що не було такої можливості переправляння продуктів, то шукали різних організацій, благодійних організацій, які нам допомагали. Ми перекидали кошти безпосередньо вже тим людям, які мали. Наприклад, хто, хто мав свиню, то ми перекидали йому кошти за м'ясо, і в такий спосіб наші жінки вже приходили і забирали це м'ясо. І так все, ми купляли і муку, і цукор, і наші крупи, і консерви, і продуктові набори робили. Тільки по перерахунку, через карточку, і так ми заготовляли продукти і, і готували наші обіди. — Тобто кухня працювала під час окупації щодня, так? До сьогодні не Тому було що... Щодня, кожного дня, ні одного такого дня не було, щоб кухня була закрита. Ні одного. Хоч було, як не було важко, як не було трудно, але завдяки нашим жінкам, волонтерам, всім нашої парафії, кухня була відкрита. Кожен день. Тобто, Відповідно, і кухня була відкрита, і відповідно була відкрита церква. Як ставилися до вас і згодом до роботи кухні власного окупанти? Чи були якісь претензії, чи приходили? Ні. ні. Я на них постійно кричала. <laughs> Та ну Так, серед, я, не так. так я кричала, да. І вони під'їжджали по воду до нас, і п'ять чоловік вирішили, рішали, хто з них піде з воно договарюватися за воду. Ми потім заводили машину і їхали. Слухайте, а звідки вас там вся сміла відбралася? Не знаю. Дівчки всі казали, перестань, перестань кричати, а я вже вижала тут. Я не знала, що я так можу вижати. Зрозуміло. Тобто, фактично ви працювали, у вас претензій не було ніяких? Ні, інших, ні, ні, ні, Не забирали продукти. Ні. ні. Вони намагалися на вони намагалися допомогти, намагалися провели. Ми відмовлялися. Я відмов... Ну, ми всі відмовлялися один раз, навіть привозили. 에, готовий борщ і кашу в речі. Вроде. Я вже не пам'ятаю за не кашу, не Придла... не. Ну, щоб ми забрали. Подижіть, ну, я ж рано встала, говорю, я свою працю, должна, ну, не ціню. Mm -hmm. Везіть кудись, корміть когось, не знаю, але ну, ми нічого не брали у них. Ми не... нічого, взагалі нічого не взяли, не єдині крошечки. Ясно, ну дякуємо героїчній кухні. Насправді, п'ять хлібів від віребій її працівникам, бо це дуже важливо. І добре, що продовжуєте працю зараз. <звук> Слава Ісусу Христу! Ради <звук> вас <звук> всіх <звук> бачити. Вітаємо вас. Дорогі друзі, це церква мучеників Макалейських у Береславі, яка щодня перетворюється на юдальню всіх потребуючих а в зараз Береславі. зараз, берегів Христів, згідно нашого християнського звичаю, ми будемо молитися і просити Бога, щоб Господь поблагословив цю трапезу, яку ми будемо зараз поживати. і так само, щоб Господь поблагословив тих людей, які готують наші обіди, Наших волонтерів, всіх, які допомагають, які приймають участь в цій благодійній кухні. Ну і так само, особливо, щоб Господь поблагословив всіх наших жертводавців, завдяки яким ми маємо ці продукти для того, щоб готувати ці страви. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, ти ще єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде заросто Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хто не получав минулого разу, то сьогодні зможе отримати продуктовий набір. Я, дорогі друзі, хочу тільки зауважити, що ви бачите, що це не є просто яка-небудь яка їда. Це повноцінний обід з першим, другим, салат, м'ясна підлива. Це не просто, знаєте, щоб голод втамувати, фактично цим можна наїстися». Отже, Олександр, кілька слів розкажіть про саму кухню, як вона заснувалася? З'явилася ініціатива. Ну, це спільна ініціатива, була разом і моя, і наших парафіян. Ми бачили потребу в Береславі, адже був ковід, і багато людей потребували їжі, шукали їжу на смітниках навіть. Якраз з'явилася така пропозиція від тодішньої Львівської освітньої фундації, теперішньої української освітньої платформи. Ми приймали участь в такій програмі «Активна церква в громаді» і подали заявку, виграли міні-грант. За ті кошти купили холодильник і плитку. Потім благодійний фонд митрополита Андрея Шептицького нам допоміг придбані посуди, каструлі повністю, всього необхідного, а парафія в місті Болонія. Свято-архистратига Михаїла і пару, які є там, отець Михайло Бойко, збирали кошти і допомогли нам придбати ці столи, стільці і все, що ми ще потребували для відкриття. І кухня відкрилася наша в минулому році, 3 жовтня. — 21-му році, так? — 21-му році. — А пізніше прийшла війна? — На жаль. Фактично кожен клаптик церковного простору всередині заставлений продуктами. Особто ми з вами на хоре піднялися. Бо... На жаль, якихось інших будівель е, біля храму, крім вагончика і двох невеличких таких е, комірок, немає просто. – Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, хто ви є, представтеся. – Персонально я? – Так. – Викладач Береславського фахового педагогічного коледжу з хімії, біології, географії, анатомії і основ медичних знань. – Ого. Як ви називаєтеся? Курпів Сергій Євгенєвич. – Пан Сергій, знаєш, що ви якусь місію дуже поважну маєте? Отець зараз розкаже трохи детальніше про неї. – Це дуже така поважна місія. Адже з самих початків відкриття нашої кухні до нас почали звертатися люди, які є лежачі, які не мають можливості собі приготувати. Пан Сергій погодився розвозити ці наші благодійні обіди, Тим людям, які є лежачі, які є самотні, які не мають можливості собі годувати, е, скажу, що для нас пан Сергій це є герой, незважаючи те, що він пройшов і те, що його не раз обшуковували і заглядали в цей ящик. Не раз, не, не раз, не раз, не так, раз. Так, так що, але Я він думали, що бомбу везев. Але він не боявся, uh -huh. і ми ним дуже сильно пишаємося, що він такий у нас є. І що він спас дуже-дуже багато життів від так, людей від голоду. Жод... Ну, одного... Один раз на день деякі харчуються, тому що умови дуже-дуже погані -дуже у деяких людей. Тим паче лежачі. Ось ми відправили вчора до Кривого Рогу людину, яка півтора року взагалі не виходила із приміщення. Так. Ага. Скільки, скільки часу вам йде на цей розвіз приблизно? Приблизно від двох до трьох годин, в залежності, в принципі, який час, яка пора року. Якщо дощ, то трошечки важче мороз, а влітку трошечки важче, тому що спека велика, то вже зараз трошечки менше часу, десь 2,5 години я витрачаю в принципі, для об'їзу. Чому ви це робите? Ну, від серця просто. Якщо я не буду робити, то комусь, то хтось все це все одно ж хтось повинен робити. Так, що... Ну так, вихований, в принципі, з дитинства, то через поле, через гай, іде хлопчик. <говорить> — помагає. Скажіть, ну, два слова ще, в час окупації ви це також робили, так? Тобто за тих 9 місяців кухня працювала, ви розвозили? — З березня місяця. Є — Яка була реакція от, власне, окупантів на те, що ви їхали з велосипедом? Як це виглядало взагалі? — Ну, окупанти, в принципі, не проявляли там зацікавленості особливої. Uh -huh. Так? Пропускали те і все. Сказали, що, що веде, що біди, благодії. Так? А наші хлопці, от, коли прийшли, вони були вражені. І тому мені залишили свої сухі пайки, залишили те, що <гух>, у них там консерви. <гух> от печивом поділилися, консервами свининою. — Ага, то це від солдатів також. — Це від солдатів, так. І я розвожу, е і ще й роблю такі невеличкі подарунки де, від наших доблесних воїнів. Uh -huh. Слава Україні, слава нашим героям, слава нашим воїнам. Хотів би так само підкреслити, що пан Сергій має дуже такі, знаєте, дуже добрі з боку плечі, які його завжди підтримують, допомагають. Це його дружина, пані Юлія, яка день. завжди і кожного дня з ним допомагає розвозити ті обіди. Так що ми дякуємо вам за те, що ви робите, і за те, що. Ви дійсно любите Бога і допомагаєте тим ближнім, які так потребують. Дякую. Так. Це моя краща частинка. <с моя <с душа. Дякуємо вам, дуже дякуємо. Тут навіть свій котик є. На кожній кухні має бути свій котик. Так, зараз? Кіт бегемот ловить мішей. Будемо дружити, ти дадеш тут мій цей. Так, ще поспілкуємося з паніми, які тут на, е, на кухні порядкують. Скажіть, будь ласка, як, які ваші обов'язки? Зустрічати людей, угу. подаємо їм їду, прибираємо в церкві, угу. Накриває так, на, настіль, в нас, накриваємо на столи, угу. прибираємо територію. Угу. Угу. Оля, давай <сум> <сум> Так, скажіть. Так, я відповідаю за те, що кожен, кожен день люди помолилися у церкві перед тим, як поїсти, щоб, ви знали, щоб вони знали, що таке молитва і що в нас церква, а не просто їдальня. їдальня так. так що ми за це, так як хоче, нас назначили, так ми стараємося виконувати свої обов'язки. Ну і, звичайно, з усією душею зустрічати людей, розсаджувати їх. У нас раніше багато було. Людей ми зустрічали дуже багато і навіть були такі, що Моменти, коли до нас е, завітали люди, які їхали далеку дорогу, покидали цю територію. Ми mm -hmm. називали їх біженці, mm -hmm. От, розселяли, старалися щодень по переславу, mm -hmm. розселити. Mm -hmm. Кожен із нас брали людей. Так що наша церква старається придержуватися всіх тих добрих діл, які отець нам заповів, як можна сказати. Mm -hmm. Саша, Діти, привіт! Що ви, ви таке робите? Скажіть, що ви таке робите? Ага. У вас карусель? Карусель місцева така, так? Тут при церкві також дітям роздають теплі ковдри, щоб вночі було тепліше спати, оскільки немає опалення. І ці ковдри є пожертвою від чекайської єпархії по ГКЦ. Діти, скажіть, до школи як не ходите? Правда, зараз не працює школа. Не -е, я Ні. не знаю, була можливість онлайн. Онлайн чи шкільні Одну За школою скучаєте, діти? Хочете до школи? І що кажуть? Вчителі якось трохи говорять, коли до школи чи не говорять? Веземо перемоги, чекаємо. Добре. Та такий подарунок оцевий, так? То та ви намалювали, так? Це буде в ньому. Дякую. Трошки поспілкуємося з місцевими мешканцями. Скажіть, будь ласка, як взагалі ваші справи, як пройшла ніч сьогодні? О тут неспокійно зараз. Чи було вночі Також спокійно чи неспокійно? Було дуже неспокійно, дуже неспокійно. Вже декілька декілька ночей підряд. Я, наприклад, не сплю. У мене п'ятий таж. Угу. Він знаходиться в центрі на сто цей дім на бугру. Це виділяється дуже він. висота, горбочко, висота то... в... дуже велика, і цілу ніч над нами летіли ракети. Були багато спалено і роздроблено домів наших. І ми вже спати не можемо такої. Холодно, голодно, як кажуть, благодаря гуманітарним допомогам. Ми ще якось так ну, не зігріться, нема обігріву, немає, нам тільки обіцяють дрова, буржуйки, ліки. Ну, ми очікуємо, але оці всі, оці, як називається, перельоти, дольоти. Канонади оці, я не, не воєнна, я не, не, не маю таких знань. О, і дуже тяжело морально, фізично. Ми в холоді, ми в це у кінця. нас люди кожен день є пострадавші. Не просто вбиті люди, роздроблені, в домах, Тобі кожен божий день. І ти живеш сьогодні одним днем. У нас теж. Розбивали дома, теж кожну ночь гепає, і гепає і гепає. Но цю ніч більше другі райони гепали. То ми трошки цей, а, а ті ночі, то гепали іменно по на по нашій вулиці, по нашим домам, то пострадали і криші, і вікна, і все теж. та дивні відчуття скажу я вам з одного боку дуже хотів тут побувати отець Олександр активно веде соцмережі і завдяки цьому багато людей жертводавців дізналися про цей справді унікальний проект що церква стала як в часи перших християн Безпосередньо таким місцем для Агапи, для такої трапези, куди приходять безпосередньо люди, всі, всі, хто потребує, всі, хто голодний, і їдять. Їдять деколи один раз в день, дорогі друзі, щоб мати поживу, гарячу їжу, коли немає світла, коли немає газу, коли ну, води також немає, на жаль, зараз в Береславі». З іншого боку, ви чуєте, що тут робиться. Так, як тільки звідси відступили ворожі війська, вони відійшли на інший берег Дніпра і почали звідти гатити. Гатити сюди і прилітає, і люди вже є загиблі, на жаль, і є руйнування. Ну, така їхня помста за те, що ми звідси вигнали. Хай Бог береже. Все буде добре. Береславський храм Української церкви знаходиться в такій парковій зоні поруч з танком в місті Береслав. Ось танк, а там ззаду, до речі, видно навіть річку Дніпро. І навіть деколи тут, як ми їхали по дорозі, то казав отець, що церква біля танку. Але з цим власне, місцем також пов'язана одна історія з часів окупації. Нам зараз пані Віта і пані Людмила розкажуть, як це все було. «Травні місяці, ну число я вже не помню точно, перед 9 травнем, це і третє було, я вийшла із каплички, де готуємо їсти і побачила, коли 9 чоловік і булка хліба, і 1,5 літра води була, і хлопці, такі грязненькі, стояли під автоматами і рвали цей хліб і запивали цією водою. Знаєте, це було дуже страшно. А хто то був? Як ми узнали, то були зато, хлопці зато. Воєнопленні. Воєнопленні. Угу. І я прийшла, спитала, хто тут старший. До окупантів, До так. Да. Кажу, можна покормити наших. На що мені сказали, як це ваше? Я кажу, ну пленні є. Вони, вони не пленні. Вони значить, поубирають аботворяють територію. Це не плені. Ну, говорю, хорошо, ну скажіть, можуть покормити їх. Мені розрішили. Ми бігом побігли, взяли там обід. Коли хлопці їли, ви знаєте, вони 21 день їли гарячого. Це було дуже страшно і було дуже очень... соромно за тих людей. Чому їх не годували, вони ж теж люди. І дуже-дуже вони нас благодарили. Знаєте, ми себе почувствували як розвідчиками. Кожен старався дати якусь записочку, писулечку, де номер телефона, щоб ми рідним дзвонили, сказали, що вони живі, здорові, бо одних ніхто нічого не знає, де вони йшов. і що. Знаєте, таких було дуже багато цих записочок. Ми наплачемося одразу. Начитаємося їх, потім вже дзвонили рідним, щоб не плакати, ще їх піддержати. Ну, і так ми кормили дві неділі. Кожен день ходили, один попався, якось з окупантів, який, ну не знаю, він молодий був, ну, ще не бачено життя. Коли я прийшла, і кожне утро ми ждали машини, ці, де виглядали, щоб покормити, чи привезуть їх, чи не привезуть. І коли я підійшла, я кажу, можна покормити людей, а ти їх не отравиш, я кажу, і сарказм неуместен. Розвернулася, пішла, то він мені так сверлив спину своїм поглядом, мені аж було плохо, але я йшла мовча. Дев'ятеро хлопців було стягинки, двоє було з шляхового. — То сусідні села біля вас? — чи Так, да, так, да, mm. да, да, сусідні села, то приїжджають і передають, знаєте, вітання хлопці ті, і помнять те сало, ту цибульку, той хлібчик. — То вже після, після визволення, так? — Так, вони зараз та? да, передають, що вони кажуть, що ми смачені, що супа не їли, ну старались для них. Знаєте, і ось, навіть залишилася одна писулечка така, ну так ми берегемо, берегем, да, це так. Фейсбук, Viber, як знайти, так далі. Це не зорядна стерня, кажуть. Це і Семнеско. Це відправити кому? Ще таке питання? Скажіть, от коли вони привозили їх, потім, ви кажете, два тижні, так? Ви їх годували, то вони тут весь час щось робили тих два тижні чи Вони, так, вони колотанка тут обирали, тут, ну, тут. Так, Розуміло. Добре, дуже вам дякую. Дуже важлива річ, і дякуємо за вашу працю і за те, що ви не побоялися справді підійти і ініціативу виявити. А скажіть, от чи ви може пам'ятаєте цей момент, як прийшли наші, як прийшли українські військові до Береслава? І як ці забралися? Як це все відбувалося? Ми практично були саме Ми стояли зі возле танка, навели зв'язь мобільною. І тут під'їжджає три машини. И выходит парень и кричит «Слава Украине!». Мы, конечно, были в стрессовом состоянии, мы сразу думали, что может кто-то переодетый был. А потом они кричат «Мы, це мы, это мы ваши украинцы, це мы, мы ваши хлопцы». И мы увидели на двери водительской этот, герб Украины, и вот так целовали, обнимали, фотографировались с ними, Дуже было это, плакали, дуже плакали все. Потом начали приезжать жители с того края, со всех сторон пошла ж молва, что приехали наши солдаты уже в Береслав. И вот так вот мы встретили их. А що, Олександр, пізнаєте рідне місто? Та його негода забути. І, звичайно, кожен, кожен куточок, кожен будинок, він є свій рідний і приємно завжди бути вдома. То ми в центрі Береслава, так от. Так. До речі, що це за така тумбочка, що у нас зараз не жовта, хто там стояв колись? Та. Той, самий. той самий. Той самий, що і всюди колись стояв, і ми його всі скидали по всіх містах. Єс. Навіть не хочеться його називати ім'я, я думаю, Єс. всі розуміють і знають, про койде ага. мова. Тарас Ригорович дивиться на нас. Дивіться, давнє місто, засноване 1784 року. Все добре стало на місці. Так, тут ще так ще видно залишки русських триколорів. Але поздирали це все. І слава Богу. Тобто, до речі, це все палили походу одразу ж. Нічого не нагадує цей магазин, дорогі друзі. Одну марку відому. То був АТБ, переробили окупанти на соцмаркет. Але надпис української лишився, працюємо цілу добу. І тут графік працювати на дверях. Я так за вами з'скучу. Я не дала вам з'скучу. Ну нічого, бачите. Дали ми. Ти не разом вже є. Завдячуючи добрим людям і жертводавцям, ми змогли. У мене погріб упав. Ми змогли поміняти тут два вікна. Це uh -huh, наша христинка, uh -huh. наша хрестоня. Іди сюди. Вона дуже любить тримати руки, а, давати. У <ріст> неї тут було дуже холодно, тут було Ой. старе вікно. Так, нам ще падала стіна з тієї сторони, і ми її відремонтували для того, щоб хата не завалилася. Ну добре, виїжджайте в безпечне місце, бо тут дуже небезпечне. Ми Львово їдемо, на Битюшину. Добре, добре. Я повернуся, да, і все буде добре. Так, да, можна йдемо. <рес> і все буде добре. Відбудуємо, все відремонтуємо. Пані Степані, я. Цікавий момент. Ми приїхали з цим відвідати парафіян, але парафіяни виїхали. Ну, але прийшли люди, слово по слову, поговорили, попиталися, які потреби, хто що потребує. І бачите, і ковдри, і е, продуктові набори також знайшли безпосередньо своїх адресатів. У мене троє хлопців. Одному десять, одному... Чотирнадцять. Угу. А третій ну, чи не кажу. Пятнадцять. Це, це всім діткам, щоб вони не мерзать. Це, це, це тобі щось треба, так? То виходить сім, вісім і п'ять, двадцять. Ми привезли вам допомогу. Для кожної особи. Не на квартиру, ми, на ми, на ми, а, не на сім'ю. А для кожної особи. Знаєте, Господь ніколи нас не залишає. Ніколи Господь нас не залишає. Знаєте, Він так само пройшов десь в своєму житті такі випробування. Ісус Христос, те, які ми де проходимо. І він так само і біженцем був, він так само і був переслідуваний, і його звинувачували, і потім знущалися і вбили. Це немало, дуже скоро. Ну, ну почекайте, я вам не скажу, Хто міг міг подумати, що в цілому будинку буде п'ять осіб? Mm -hmm. Два уставання, все, в Бог, нехай зійде і перебуває з вами отця і сина і святого Духа. Дякую. І вам здоров'я. Березлавська лікарня районна, де о, отець служить фактично як медичний каплан. І... Від нашої церкви ми передамо Укриви... подіяли там, тому що опалення ага. не дуже. Да, да, Іде один воїн російський і каже: ми йому там, треба йому було забрати. Е... Ну, супроводжувала хворого, одну людину, і ми йому кажемо, ідіть у старий корпус, і там знайдете. Молоденький такий, бачу, біжить. Обратно. Я кажу, нема, не знайшов нікого, не ні знайшов нікого. Я кажу, це у вас старий корпус? Я кажу, так. Да". Думаю, хай тільки скажеш, що він поганий. Забрежу на місці. Він кажу, у нас, таких, у нас такі нові, у нас тільки Москва живе. Я кажу, чого ти сюди приїхав? У мене двоє, ді... двоє діток, я кажу, їдь додому, поки ти живий, їдь отсюди. А він тут я так глянув каже, кажу, а мені треба гроші заробити, щоб у мене робота була хороша. Тобто приїхали на нашій крові, на нашу життя заробити гроші собі. Скажіть, будь ласка, на даний момент, яка ситуація є в лікарні, враховуючи, що ну, важко загалом у місті з тим? Всім бачимо вас тут. Якісь не то обстріли були, не то що, от бачу, стіни пострілені. Ну, ситуація, скажімо так, практично критична. Критична не, навіть не через те, що були обстріли, угу. а критична, тому що йде великий відтік кадрів, тому що обстріли не тільки в лікарню, обстріли тривають по всьому місту. Але разом з тим, настрої у тих людей, які залишились у нас, на сьогодні вже набагато краще, ніж був буквально недавно. В зв'язку з тим, що наші Збройні Сили все-таки звільнили наше рідне місто від цих расистів. Ми надіємося на подальшу перемогу. Найближчим часом і припинення всіх дурних обстрілів. А далі ми виживемо, ми сильні, ми зможемо. Працювали і будемо працювати. Отець Олександр, ми з ним спілкуємося вже дуже давненько, не перший рік. І він нам дуже допомагає. Він допомагає. І до війни допомагав, допомагав лікарськими засобами, засобами догляду за хворими. Привозив навіть такі подарунки хворим на день Святого Миколая. Привозив на різдво. Подарунки він ніколи не забував ні хворих, ні співробітників, які працювали в цей час. І навіть в воєнний час він старається нам допомогти на початку війни. І ви чули, що швидку допомогу він нам все-таки. Якщо не помиляюся, то швидкі допомоги від вас забрали, як вони поїхали. Та що не тільки так швидкі допомоги від одну машину забрали невідомо, які військові прийшли. Вони просто прийшли з автоматами, наставили на е, працівників зброю і забрали цю швидку допомогу. Навіть коли приїхали їх керівники зі сторони Росії, вони не зрозуміли, хто це був. А дві інші, це також вони надали команду і забрали їх ще дві. І у нас залишилася одна швидка допомога на даний час». Поповниться автопарк Береславської лікарні ще одні автівки швидкої допомоги. Про неї ми знімали також відео. Був такий репортаж на живому телебаченні про те, як авто швидкої допомоги приїхали за кордону. І одна з цих авто призначено для міста Береслав. Поки була окупація, воно стояло і використовувалося в іншому місці, а тепер приїде знову ж таки, щоб тут допомагати рятувати життя. Блодійна кухня в Береславі 5 хлібів 2 риби. Це, знаєте, справді особливий. Проект, який показує, що коли є ідея, коли є бажання, Господь Бог дає можливості. І справді, я думаю, коли її починали, ніхто не думав, що прийде війна і це місце стане таким місцем благословення для багатьох потребуючих, місцем, де люди зможуть в складний час, коли холодно, коли голодно, коли немає де взяти продуктів, прийти і поїсти. Дяка велика всім благодійникам, які підтримують чи цей проект чи інші проекти нашої Української грекатолицької церкви. Також велика подяка всім священникам і парафіянам, які не бояться викликів і труднощів і в цей непростих. Час, шукають як підтримати чи наших військових чи своїх односельчан чи власне мешканців і потребуючих чи біженців ми з вами дорогі друзі побачимося в наступних відео живого телебачення підтримуйте також і наше медіа залишайтеся з нами до нових зустрічей Слава Ісусу Христу